اهلا بكم مساء شتوي مرعب هنتقابل فيه مع مجموعة من قصص الرعب الحقيقية اللي عاشها اصدقاء مستر كايرو بكل تفاصيلها المفزعة شيء مخيف اننا نكون عايشين في عالم هم بس اللي يقدروا يشوفونا واحنا ما بنقدرش الا وقت ما بيحبوا يرعبونا او يتسلطوا علينا هم من دول؟ اسمعوا معايا الحكايات دي وكالعادة على صوت المطر والمزيكا الغامضه اعادة صياغة تجارب الليلة نجمة قناة مستر كايرو فاطمة الزهراء من الجزائر وصباح مصري اديبة قناة مستر كايرو تعالوا نسمع اول تجارب حقيقية بنزعها الليلة دي من فلسطين وإعادة صياغة لفاطمة الزهراء مساء الخير عليكم عائلة مستر كايرو أنا مروان من فلسطين بتابع قناتك على يوتيوب من زمان وبما أني يعني بسمع كل القصص اللي بيبعتوها أصدقاء القناة حبيت أني أشارك معاكم بعض التجارب الحقيقية المتفرقة اللي حصلت عندنا هنا في فلسطين أولها قصة حصلت في سنة 1987. التجربة دي حصلت مع أبويا وصاحبه. هحكي لكم عنها بكل تفاصيلها وأسيبكم تقولولي في التعليقات تستنتجوا أو تفهموا إيه من التجربة دي. أبويا وصاحبه كانوا راجعين من الشغل في وقت متأخر من الليل. كانت أيام شتاء. الجو كان ممطر وبارد. والمنطقة اللي كانوا بيمروا منها مقطوعة وما فيهاش اي سكان المسافة بين مكان كان شغلهم والبيت بتاخد حوالي اربعين دقيقة ابويا كان سايق بسرعة معتدلة لغاية ما وصلوا للمنعطف اللي بيودي للشارع اللي بيدخل للقرية وفي لمح البصر اتعرض لهم راجل حاول يوقفهم ابويا لما شافوا خفف السرعة علشان يتوقف ويطلعوا معاه لكن صاحبه انتبه لمنظر الراجل اللي كان مليان دم ووشه اللي من غير ملامح وشكله كان مرعب وبيخوف وقال لابويا بسرعة يا محمد ما تقفش ما تقفش الراجل ده شكله مش طبيعي بص عليه ده ده ده ده مليان دم حتى ملامح وشه مش واضحة هنا ابويا دور التريكسيون وداس على الفرامل وزود السرعة وفي لمح البصر الراجل الغريب ده نط قدام العربية بطريقة كانت مرعبة ضرب الزجاج الأمامي بايديه الاثنين زي ما يكون عايزهم يتوقفوا غصب عنهم لكن أبويا عمل حركة بالعربية خلته يبعد عنه وفضل يجري وراهم وهو ماسك باب العربية الخلفي زي ما يكون بيحاول يفتحها علشان يركب والحمد لله ان ابويا استوعب ايه اللي بيحصل وكمل سواقة لغاية ما تجاوز الشارع ده باقصى سرعة طبعا هو وصاحبه كانوا في قمة الرعب وراحوا دغري على بيت جدي وقتها نزلوا جري من العربية ابويا كان بيخبط بدقات متسارعه على الباب خلت جدي يطلع مخضوض وفتح لهم دخل هو وصاحبه وكان باين عليهم انهم مش طبيعيين من تصرفاتهم والخوف والقلق اللي كان واضح على وشوشهم جدي استغرب وسالهم عن سبب حالتهم دي ايه يا اولاد مالكم وشكم مخطوف كده ليه وايه الخبط ده وايه اللي حصل معاكم كل الخبط ده على الباب يا محمد ما تحكي يا ابني واتكلم طبعا هما ما كدبوش خبر زي ما يكونوا ما صدقوا لقوه صاحي وحكولوا على اللي حصل معاهم جد اتفاجئ طبعا وقال لهم سبحان الله تعرفوا ان الحوار ده حصل معايا من حوالي 30 سنة فاتوا انا برضو كنت سايق عربية نقل قديمة في وقت متأخر من الليل واطلع لنفس الشخص بنفس الاوصاف اللي انتوا وصفتوها دلوقتي حاول انه يوقفني ولما انا شفت منظره زودت السرعة وما توقفتش لغاية ما وصلت للبيت طبعا ابويا وصاحبه استغربوا جدا من كلام جدي كانوا بيبصوا لبعض مش مصدقين اللي بيسمعوه بعدين طلعوا كلهم بره للعربية علشان يتفقدوها ويشوفوا يعني لو في اي اثار للدم على الزجاج والباب اللي الراجل ده كان متشعبط فيه لكن الغريبة ما لاقوش ولا نقطة دم ولا أثر إيديه ولا أي حاجة رجوا للبيت وناموا الصبح لما الصحي وفطروا قرروا أنهم يروحوا للشارع اللي مروا منه بالليل يمكن يلاقوا أي حد هناك ويسألوه عن الراجل ده اللي طلع لهم من العدم لما وصلوا لقوا واحد من الرعاة سلموا عليه وسألوه عنه الرجل ده قال لهم ان ده كان مزارع بيطلع بدري دايما من بيته كل يوم علشان يروح على شغله وكان دايما بيخلص وقت المغربية ويرجع وهكذا وفي يوم من الايام اتأخر عن الرجوع للبيت وهنا اهله حسوا بالقلق فطلعوا يدوروا عليه لكنهم ملقوهوش رجعوا على البيت واستنوا لغاية الصبح وطلعوا دوروا عليه في كل المنطقة لغاية ما ميت على طرف الطريق في المكان اللي طلع لكم فيه، وقتها كان عباره عن تربه مش يعني الطريق ما كانش متسفلت زي ايامنا دي كانت الارض كلها تراب تربه ودي وللاسف لحد النهارده محدش عارف مين اللي قتله وايه اللي حصل معاه بالظبط خصوصا ان الراجل ده كان راجل طيب في حاله وملهوش أي عداء لكنه بقى بيظهر في نفس المكان ده من خمسين سنة فاتت وبيظهر دايما في نفس اليوم اللي اتقتل فيه ظلم هو طبعا صعب عليهم قوي فدعوا له بالرحمة وشكروا الراجل ورجعوا بعد ما عرفوا قصته وزي ما بيقولوا يعني إذا عرف السبب بطلة العجب ربنا يرحمه ويحسن إليه عن ذكر جدي بقى في قصة حصلت من تسعين سنة كان بيحكيها لينا هو وجدتي عن راجل اسمه ابو احمد الراجل ده كان غلبان وشقيان وله بغل بيحط عليه شوية حاجات ودايما ينزل سوق المدينة يبيعهم ويرجع لبيته بعد ما يخلص في مرة من المرات ما حسش بالوقت وتأخر في الرجوع لغاية ما قرب وقت المغربية حاول أنه يمشي بسرعة لأن المسافة بين المدينة والقرية اللي هو ساكن فيها بعيدة حبتين المهم هو راجع وبيجر البغل وراه شاف واحدة ست من بعيد قاعده على طرف الطريق المظلم كان وصله صوتها وهي بتعيط العياط كان عياط شديد هو رحلها لها وسألها مالك يا بنت الناس انت بتعيطي ليه؟ وإيه يعني اللي مخليك قاعده هنا؟ في الوقت ده ولوحدك؟" هي بصت له وقالت له: أنا أنا ضايعة ومش عارفة طريق الرجوع لبيتي، أنا خايفة من المكان ده علشان الليل والدنيا كلها ضلمة. سألها تاني: بيتك؟ بيتك في أنهي قرية أو حتة؟ وليلي يعني يمكن أقدر أساعدك؟ هي بصت له وكملت عياط وما ردتش عليه، وعلشان كانت ست وحيدة هي صعبت عليه. ما كانش عايز يسيبها في المكان الموحش ده لوحدها فطلب منها انها تركب على البغل علشان ياخدها دبات مع مراته وعياله ويه تكلها لقمة يعني والصباح رباح اول ما قامت وركبت بدأ البغل يتصرف تصرفات غريبة وعدوانية كان بيطلع اصوات مش متعود انه يسمعها منه طبعا أبو أحمد استغرب من حركاته اللي كانت أول مرة بيشوفها تحصل معاه من يوم ما اشتراه ولاحظ عليه أنه خايف من أول ما الست الغريبة دي ركبت عليه ولما كان بيمشي شاف رجليها بتطول وبعدين ترجع لطبيعتها وبعدين تقصر وترجع كمان لطبيعتها ومع ذلك مهتمش قوي وقال بينه وبين نفسه ان هو يعني يمكن يكون بيتخيل ولا حاجة وقال اكيد انا بتخيل أصله يعني يا دوب شايف الطريق من الضلمة. هو كمل مشي وكل غرضه انه يعرف منها سبب عياتها المتواصل وكل ما كان بيحاول يكلمها ويسألها عن سبب عياطها ما بتردش عليه فكان بيسكت كمل طريقه لغاية ما وصل للبيت ودخلها ونده لمراته يا محمد تعالي أنا جبت معايا ضيفة جات احمد وسألته بإشارة منها مفهومها مين دي وجات منين همس لها بشويش وقال لها أنا لقيتها قاعدة على الطريق وهي بتعيط ولما سألتها قالت لي أنها تاهت فجبتها معايا أصلها صعبت عليا قوي ومهما كان يعني ده ست ومش لازم تبات برة في الشارع اسمعي حضر لها العشاء وشوف لها ما كانت فيه لغاية الصبح أنا هروح أنام أنا في بيت أهلي والصبح إن شاء الله لما أرجع هبقى شوف لها حل ولما كان طالع قال عشي ضيفتك يا احمد عشيه ورجع راح على باب البيت وطلع وقفل وراه وسابهم مع بعض هي طبعا بطيبة ناس زمان قامت وراحت حضرت العشاء وجابته وجات حطته قدام الضيفة وقعدت الست دي بدأت تاكل بشراهه طبعا أم أحمد كانت عمرها ما شافت حد شاره بالشكل ده في حياتها وده خلاها مستغربة منها لما خلصت أكل بصت لأم أحمد وقالت لها بنبرة الصوت اللي اتكلم بيها أبو أحمد وهو طالع عشي ضيفتك يا أم أحمد أنا عايز أكل كمان مرة هي بصت لها باستغراب ومع ذلك قامت وجابت لها أكل وحطته قدامها أكلته في لحظات ولما خلصت طلبت أكل كمان مرة واثنين وعشرة لغاية ما خلص الأكل اللي كان في البيت طبعا تصرفاتها وأكلها كان شيء مرعب وغريب لحد كبير خصوصا لما كانت بتبص لأم أحمد زي ما تكون عايزة تلتهمها هي بدل الأكل الوضع ده خلى أم أحمد خاف منها وتعرف إن اللي قدامها دي مش من البشر قامت قفلت باب الاوضه على أولادها اللي كانوا في سابع نومها بالمفتاح وخبت المفتاح بين هدومها آخر مرة لما خلصت قالت لها عش ضيفتك يا ام احمد هنا عش ضيفتك يلا في الوقت ده ام احمد فاض بيها الكيل وقالت لها بقولك ايه اخرجي برا نامي في الحظيره هناك هتلاقي فراخ وحمام كليهم يعني ولو مش بعتيش كل البغل اللي كنت راكبه عليه وهي ما صدقت خبر طلعت جري لبره وتخيلوا بدات بالبغل ولما خلصت انقضت على الحظيره وبدات تهجم على الفراخ والحمام اللي فيها كانت بتلتهمهم بشراها وام احمد كانت بتراقبها من بعيد وطلعت وراها اول ما شافتها دخلت الحظيره وقفلت الباب عليها وولعت فيها النار وهي جوه ورجعت جري على البيت دخلت وقفلت كل الابواب والشبابيك كانت سمع صوت صريخ الست الغريب ده اللي زي ما يكون خليط بين عواء الذئاب وزئير الاسد ونهيق الحمير صوت غريب ومرعب عامل عامل زي صدر الرعد خلى جدران البيت كلها بتترج من قوتها هنا اتاكدت ان الست اللي جابها جوزها غوله مش ست بشريه ووصل صوت السريخ للجيران اللي طلعوا يتفقدوا الوضع وشافوا ان فيه نار طلع من بيت ابو احمد راحوا جري وهما بيندهوا عليه كل فكرهم انها حريقة عادية هنا ابو احمد وصلوا صوت الناس اللي كانوا بدأوا يتلموا برة وطلع وعرف باللي حصل في بيته راح جري لعيلته اول ما وصل وشاف منظر الحظيرة اللي بتلتهم فيها النيران اتصدم دخل بعد ما فتحت له مراته حس بالراحة لما شافها سليمة هي والأولاد حكت له عن كل اللي حصل بعد ما طلع كانت صدمته أكبر لما عرف إنه جاب غولة معاه للبيت ولولا ستر ربنا وذكاء أم أحمد كانت خلصت عليهم كلهم التجربة اللي هحكيها لكم دلوقتي حصلت معايا انا شخصيا في سنة 2017 كنت مسافر لأوكرانيا علشان الجنسية كان في صديق والدي عايش هناك وكنت موصيه انه لي على بيت في وسط المدينة وكتر الله خيره ما تأخرش علي ودور كام يوم لغاية ما وقع بين ايديه بيت رخيص جدا بصراحة احنا كنا مستغربين من سعر الرخيص خصوصا اسعار البيوت غاليه جدا يعني كان سعرها بيتراوح ما بين 500 دولار ل 1000 دولار او ما يقارب يعني 100 دولار للشهر هو كلمني وقال لي اه مروان انا خلاص لقيت لك بيت ولا في الاحلام ده انت هتتصدم لما تشوفه لا وكمان سعره رخيص جدا ويناسبك قوي طبعا انا فرحت وحددت معاه اليوم اللي هروح فيه علشان اشوفه وقد كان وجه اليوم الموعود رحنا واول معنيه جت على البيت لقيت بيت عتيق عتيق أوي من زمن الاتحاد السوفياتي سابقا ومع ذلك البيت ده عجبني واجرته على طول جهزته وفرشته وجبت جميع المستلزمات الضروريه للمعيشه الكريمه والحمد لله اول يوم مر عادي كان كل شيء طبيعي لكن الصبح اول ما صحيت لقيت ان في حاجات كتير كنت حاططها في اماكن معينه اتغيرت انا يعني ما اهتمتش انا تخيلت يمكن انا غيرتهم ونسيت وفي ليله من الليالي كنت مرهق من الشغل جدا دخلت وغيرت هدومي وكلت لقمه وطفيت نور البيت كله وسبت نور المطبخ منور ورحت على النوم صحيت بعد نص الليل علشان ادخل الحمام لقيت النور منور والباب مفتوح عكس نور المطبخ اللي لقيته مطفي انا استغربت لحظتها من الموقف ده لاني توقعت ان في حد غيري في البيت انا رحت راجعت على كل الابواب والشبابيك قلت يمكن يمكن يعني سبت واحد فيهم مفتوح ودخل حرامي مثلا بس لا كلها كانت مقفولة انا على طول دخلت على المطبخ اخدت سكينة علشان ادافع بيها عن نفسي لو حد طلعلي بشكل مفاجئ ما هو يعني فعليا يعني شيء غريب انك تسيب النور شغال في ناحية وتلاقيه مطفي وشغال في ناحية تانية مختلفة خالص ومستحيل انه يشتغل وينطفى لوحده المهم لما رجعت على كل شيء رجعت القطي ومددت على السرير فكري كان مشغول باللي حصل طار النوم من عينيا وفجأة كل الابواب فجأة بدون مبالغة كل الابواب اتفتحت وترزعت في نفس الوقت من كتر الترزيع وداني صفرت من قوتها النور كمان انطفى واشتغل في البيت كله لوحده هنا أنا اترعبت على الآخر أخدت موبايلي وطلعت جاري بره اتصلت بصديق والدي علشان يعني تكمل معايا صديق والدي ما ردش علي لأنه باين أنه كان في سابع نومة وقتها أنا استحملت برودة الجو والضلمة اللي بترعب كانت حاله ما يعلم بيها الا ربنا سبحانه وتعالى وبقيت قاعد بره البيت لغاية الصبح ولما النهار طلع دخلت أخدت بس بعض مستلزمات الشخصية اللي بحتاجها وطلعت منه أنا سبت كل حاجة اشتريتها من أساس وغيرها زي ما هي أنا ما أخدتش منها ولا حاجة وللعلم كان لسه فضلي حوالي ست شهور إيجار ما خلصتش بس هقول إيه أهم شيء كنت بفكر فيه وقتها راحتي وسلامتي الباقي كله ممكن يتعوض طبعا كانت تجربة مستحيل هنساها ومحفورة في ذاكرتي بكل تفاصيلها وفزعها والحد النهاردة مش عارف هو ايه ده اللي كان في البيت ده وليه وكان عايز مني ايه التجربة دي بقى فهي بالنسبة لي حزينة بكل المقاييس لانها حصلت مع عديلي الله يرحمه هو كان راجل غني ووضعه المادي ممتاز وشغله ماشي كويس كان ساكن في فيلا كبيرة وجميلة جميلة جدا ما شاء الله يعني هو اتجوز اخت مراتي وكانوا عايشين زي اي اتنين متجوزين على الحلوة والمرة زي ما بيقولوا لكن فجأة اتغيرت حياتهم وبقى في مشاكل كبيرة بينهم لدرجة ان في ناس من العيلة شكوا انه مريض نفسي له ان هي يعني اه لازم يشوف له حل في الوضع ده وقالوا لمراته جوزك لازم يعرض نفسه على دكتور علشان يتعالج بس الحقيقة المرة كانت غير كده تماما المسكين ده كان ممسوس بسبب الأسحار اللي اتعملت له، كانت مراته بتلاقيها قدام عتبة البيت وفي الساحة وجوه كمان، كانت بتلاقي أوراق مكتوب عليها طلاسم وعليها رسومات وجداول وكتابة ما بيتفهمش منها ولا كلمة، دي مرات كانت بتلاقي شعر ملفوف ومربوط جوه الأوراق دي، فكانت بتروح تاخدها وتديها لأبوها وهو بدوره كان بياخدهم لشيخ علشان يفكهم، بس للأسف ما قدرش يعمل أي حاجة لأنه كل ما كان بيفك عمل هي بتلاقي غيره، وكل مرة بيكون أقوى من اللي قبله. وفي مرة من المرات لما كان رايح على شغله هي طلعت وراه وشافته لما كان بيمشي في ساحة البيت، كان بيسيب أثر دم في المكان اللي بيدوس عليه. خطوة بخطوة. هي طبعًا بطبيعة الحال اتصدمت جريت على التليفون اتصلت بوالدها وحكت له على اللي شافته وطلبت منه انه يجي ياخد العمل اللي لقاته في الساحه بعد ما جوزها طلع وفعلا جه واخد العمل للشيخ وقرع عليه بس من غير فايده لانه في النهايه برضه رجع وقال لوالدها طمنه وقال له انه خلاص اتفك لكن حالته كانت بتبان غير كده بقى بيعاني من قله النوم لدرجه انه يفضل اربع او خمس ايام كاملين صاحي ما بيغمضلوش جفن وبدات حالته الماديه تتراجع وشغله يبوظ ووصل بيه الحال انه يكسر اساس البيت من غير سبب لا وكمان في مره رفع سكينه كان هيدبح ابنه الصغير بدون اي اسباب ولولا الستر ربنا كان خده وكان خد روحه يعني واخده يعني أهل الخير خدوه على دكاترة نفسيين علشان يقيموا حالته الدكتور النفسي أعطاله أدوية مهدئة لكنها ما نفعيتش معاه تاني عرضوه على مشايخ كمان للأسف حدش قدر على مساعدته وشفاهه فضل معتمد بس على الأدوية لأنه لو ما أخدهاش بيبقى زي المجنون لغاية مفليلة من الليالي أخذ مراته البيت أهلها وفجأة هجم على أم مراته وحاول يقتلها وهو بيصرخ وبيقول لها: أنا هقتلك لأن الجنية اللي جواكي عايزاني أقتلك. طبعًا لأنها كانت ست مؤمنة وعارفة إنه مسحور ومش على طبيعته. هي حاولت تهديه على قد ما تقدر لكنه هجم عليها وحاول يخنقها. كانت بتصرخ ومراته بتحاول تبعده عن أمها. لغايه ما فلتت من بين ايديه وطلعت جري لعند الجيران اللي حشوها وبعدوها عنه وطلعوه بره دخلت لبيتها وقفلت الباب وفضل على الحال ده لغايه ما في يوم طلع بالليل وما كانش واخد الادويه بتاعته وتشابك مع اليهود فاطلقوا عليه النار وسقط ميت في لحظتها ان شاء الله سبحانه وتعالى يتقبلوا ربنا ويتقبلوا من الشهداء ويغفر له واخيرا هحكي لكم واحده من التجارب المرعبه الحقيقيه اللي حصلت في قريه من قرى محافظه نابلس الفلسطينيه واللي حصلت مع عيله عايشين مرتاحين ماديا واسريا وما كانش عندهم اي مشاكل مع العالم الاخر يعني لا في حد منسوس ولا في عمل ولا في اي سحر معمول لهم أو أي حاجة يعني من الحوارات دي كلها لغاية ما في يوم دخلت عليهم أفع سودة وشافها رب الأسرة وهي بتزحف جوه وطبعا من كتر خوفه على عيلته قتلها ورماها بعيد عن البيت ورجع فات اليوم الأول والتاني عادي تالت يوم بدأت تحصل لهم حاجات عمرهم ما شافوا زيها بدأت الأبواب تتفتح وتترازع لوحدها أساس البيت كان بيتكسر لوحده وكل حاجة بتتحرك من مكانها والأنوار بتشتغل وتنطفى وحدها وهكذا ولما زاد الأمر عن حده شالوا نفسهم في نص الليل وطلعوا من البيت وما قدروش يدخلوه مرة تانية لا بالليل ولا بالنهار وطبعا بما إنها قرية وكل الناس بيعرفوا بعض مفيش أي حاجة بتستخبى والمسطور بيبان عرفوا اهل القريه بالمصيبه اللي حصلت معاهم. راحوا جابوا مشايخ القريه والقرى المجاوره ليهم علشان يعرفوا السبب في الحادثه دي، علشان كمان يشوفوا لهم حل. اتجمعوا ودخلوا كلهم للبيت. الامور تعقدت بمجرد انهم بداوا بقراءه القران. اشتعلت النيران في كل البيت وهم جوه، بس ما توقفوش كملوا قرايه. وبدأت النار تزيد والحيطان بتترج رج وكمان برضو ما توقفوش كملوا قرايه ما استسلموش لغاية ما بدأت النار تتلاشى بالتدريج وكل شيء هدا بطبيعة الحال هم فكروا كده أن الأمور اتحلت وكل شيء بقى تمام لكن أول ما طلعوا اتفتحت الشبابيك وبدات اغراض البيت من اساس وملابس واواني وكل شيء تتخيلوه بدات تترمى بره في الوقت ده عرفوا المشايخ ان في حاجه حصلت خلت البيت يتسكن وان الجن يتصرفوا بالطريقه الفظيعه دي وان الجن اللي جوه في قمه غضبهم وعايزين ينتقموا منهم عن شيء الله اعلم هو ايه طبعا هما ما كانوش عارفين ايه اللي حصل ولا اهل البيت جه في بالهم ان قتل ابوهم للافعى هو السبب سال واحد من المشايخ صاحب البيت بعد ما سحبوا على جنب وطلب منه يحكي له عن اي حاجه غير طبيعيه حصلت معاهم قبل ما تبدا الاحداث دي وقبل ما يطلعوا من البيت هو قال له والله يا شيخ قبل كام يوم أنا شفت أفعى سودة وضخمة داخلة بيتي، فخفت إنها تقتل حد فينا فقتلتها، وخدتها بعد كده رميتها بعيد عننا. وهنا عرفوا إن ده شيء مش بإيديهم، وراحوا جابوا راجل معروف عنه إنه بيتعامل مع الجن علشان يتوسط لهم ويشوف لهم حل للمشكلة دي، خصوصًا إن طول الأسبوع ده عاشوا جيرانهم في رعب من الأصوات اللي كانوا بيسمعوها. الأصوات دي كانت بتطلع من جوه البيت. كانوا خايفين هما كمان ان يحصل لهم حاجة المهم لما قابلوا الراجل ده وافق انه يروح معاهم ودخل البيت وتواصل مع الجن وسألهم عن سبب وجودهم في البيت وتهجيرهم لاصحابه بالطريقة دي الجن اخبروا انهم عشيرة كبيرة من الجن وان صاحب البيت قتل واحدة منهم وانها ما كانتش رايحة تاذيهم بس هو اذاها وقتلها، وبكده اصبح لزوم عليهم انهم ينتقموا ليها منه ومن عيلته، وطلبوا منه انه يوصل كلامهم لصاحب البيت، ان البيت ده يعني بقى ملكهم ومحدش هياخده منهم. هنا الراجل ده طلب منهم انهم يعملوا صلح ما بينهم ويطلبوا اي حاجه هم عايزينها، لكنهم رفضوا طلبه. سابهم وطلع بس رجع مره تانيه وحاول معاهم لغايه ما قبلوا الصلح وطلع كلم صاحب البيت وقال له: بص انا عايز منك انك تطبخ لحم ورز بكميه كبيره علشان هدخلها معايا جوه وهسيبها واطلع وارجع بعد يومين اتفقد الوضع لو لقيت الاكل مش موجود يعني كده يبقوا قبلوا الصلح اما بقى لو لقيته زي ما هو فده معناه انك لازم تشوف لك بيت تاني لعيلتك صاحب البيت عمل كمية اكل كبيرة قوي من رز ولحمة وادها للراجل حطها جوه وسابها وطلع وقفل الباب وراه وطلب منهم انه محدش يقرب على البيت لغاية ما يجي هو وبعد يومين رجع وما لقاش اي اكل موجود ولا اي حد من الجن طبعا في الوقت ده عرف انهم قابلوا الصلح وطلعوا من البيت وانتهت المشكله على خير ورجعوا لبيتهم وما حصل لهمش اي حاجه بعدها والحمد لله دي كانت مجموعه تجارب يعني سمعتها من اهلي واصدقائي وفي التجارب زي ما سمعتم حصلت معايا بشكل شخصي انا مؤمن جدا بان في عالم تاني موازي لعالمنا وكيانات العالم ده بتقدر تتواصل مع عالمنا بطرق جايز تكون غامضه ومريبة لكنها بتحصل بشكرك كتير يا مروان على مشاركتنا بالتجارب دي الحقيقة استمتعت بيها لأن كل التجارب اللي بتكون من واقع الحياة بيكون لها نكهة خاصة ولها متعة في الاستماع وفي السرد كمان وأكيد طبعا بشكر فاطمة الزهراء نجمة القناة على إعادة الصياغة الجميلة الصيغة الإذاعية اللي تخليك تستمتع بالحكي وإنت بتحكي وأكيد المتلقي كمان بيستمتع باللي بيسمعه شكرا فاطمة الزهراء التجارب دي هتحكيها لنا عين من المملكة العربية السعودية اللي بتقولي أخبارك إيه يا غالي إن شاء الله بخير أنا عندي مواقف في حياتي مريت بيها، لكن هحكي لك موقف من أرعب المواقف اللي عشتها في حياتي. إحنا كنا قبل آذان الظهر في المطبخ مع أمي، كنت بساعدها يعني في تحضير الغداء قبل ما يرجع أبويا من دوامه، وكمان قبل ما يرجعوا إخواتي وإخواني من المدرسة. المهم الآذان بدأ وكنت سمعاه فقلت لأمي إن أنا هروح أصلي وأرجع أكمل علشان هي كمان تروح تصلي وقلت لها يعني ما تتعجليش أنا هكمل ليها لما دخلت الأوضة وقفت صلي ورا باب الغرفة لكني كنت لسه هبدأ لما لقيت الباب الباب انفتح بكل قوة وضرب الطاولة اللي وراه أنا طبعا اتفزعت من الصوت والظل اللي دخل الأوضة وكان واقف ورايا على طول حاسه بيه طول ما انا بصلي وقلبي كان مرعوب وميت من الخوف كان في صوت بيقولي لي في راسي بص شوفي مين اللي وراكي انا طبعا كنت مكمله الصلاه قلبي كان بيرجف من الخوف والله وفي نفس الوقت كنت بطمن قلبي واقول بيني وبين نفسي ده اكيد حد من اخواتي ممكن يكون حد منهم رجع بدري شوية ولا حاجة أنا كنت في صراع والله بين إني أكمل الصلاة وأطمن قلبي اللي بيرجف وبين إحساسي إني أقطع الصلاة وأشوف مين ورايا وبين الرفض بقطع صلاتي لما كنت خلاص كنت بدأت أسلم في صلاتي كل شيء هدى فجأة زي ما بدأ كل شيء انتهى زي السحر والله. كل الاصوات راحت قلبي بدا الاضطراب اللي فيه يهدى والاصوات اللي كنت بسمعها خلصت انا قمت بسرعه من على سجاده الصلاه ورحت لامي اسالها لو كانت جات الاوضه ولا حد من اخواتي جه من المدرسه لكنها قالت لي لا مفيش حد انا قلت لها بكل اللي حصل وانا بصلي وحكيت لها بكل التفاصيل اللي انا عشتها وقت صلاتي لكنها قالت لي الحمد لله إنك ما قطعتيش صلاتك، لأن اللي كان وراكي ممكن يضربك على وشك ومش هتشوفيه، واحتمال الضربة كمان كانت تسببلك العمى، ده كان جن، أكيد كان جن، انتبهي إحنا جداد في البيت ده، وأكيد البيت ليه سكانه من الجن. صديقتي الغاليه عين من المملكه العربيه السعوديه بشكر كتير على مشاركتنا بتجربتك القصيره لكن هي برضو بتورينا العالم اللي احنا عايشين فيه بكل تاكيد وزي ما دايما بقول احنا مش لوحدنا تعالوا نسمع تجربه من واحده من الرعاء الرسميين لقناه مستر كايلو الصديقه الغاليه السحر اللي الحقيقه دايما بتشاركنا بتجارب عاشها حد من قرايبها او هي نفسها عاشتها هي المره دي بتحكي لي وبتقول انا عايزه احكي لك موقف للمشرحه لان انت عارف ان خالي كان شغال هناك وحكايات المشرحه كتير ان شاء الله هبعت لك كل حاجه بسمعها من خالي ومن العاملين هناك انا زي ما قلت لحضرتك خالي شغله في المخزن وده تحديدا في البدروم بجانب المشرحه الخاصه بالتدريس. الوصف كالتالي السلم وعن اليمين المخزن مكان واسع وكبير وجنبه فيه أوضتين. أوضه بيحطوا فيها بعض المخلفات الخاصه بالتدريس زي المناضد المستعمله والأدوات. أما المكتب الثاني محطوط فيه بقايا عظام وأغراض أخرى. الجهة المقابلة للسلم موجود فيها المشرحة خلال المكان اللي موجود عند الغرفتين اللي موجود فيهم الأغراض دي اللمض أو المصابيح اللي بتكون موجودة في المكان ده على طول بتكون محروقة والغريبة انهم لما بيغيروها بتتحرق تاني على طول فكان خالي بيتصل بالفنيين علشان يبدلوها وبما ان يعني حضورهم اصبح بالصفة مستمرة الكلام ده خلاهم يشكوا ان اللمض دي بيتم تبديلها او حرقها عمدا فلما جم قالوا الخالي هو انت على طول كده يعني تخرب النور وتتصل علينا وقاموا ويغيروا اللمبات لكن قبل ما يلموا عدتهم ويخرجوا من المكان اللمض اتحرقت في ساعتها. بالرغم انه مفيش ماس كهربائي او اي شيء مش مظبوط في التوصيلات الكهربائية وهنا استشعر الفنيين صدق الكلام ان في شيء خفي هو اللي بيحاول ان هو يحرق اللمبات بيفضل ان ما يبقاش فيه نور في المكان الفنيين دول على طول خرجوا من المكان مسرعين مع العلم انهم لما بيتصلوا بيهم بيرفضوا انهم يروحوا المكان ده ولحد اللحظه اللي بحكي لك فيها التجربه دي ما فيش اضاءه في المكان حتى لما خالي او بيجيب حد من العاملين في المشرحه عشان يغير اللمبات اللمبات بتتحرق بسرعه تحس كده كانهم عايزين يبلغوا الاحياء انهم مش عايزين ازعاج وبيطلبوا منهم يعني انهم ما يتواجدوش في المكان ده. بشكرك سحر كتير على مشاركتك لينا بتجاربك وتجارب خالق في المشرحة وبكل تأكيد أنا قصص المشرحة تحديدا لها جمهور كبير بيحب يسمع التفاصيل دي كلها وأنا مؤمن تماما إن إحنا مش لوحدنا في العالم ودايما الأماكن اللي بيكون فيها جثث أو بيكون فيها حوادث أو جرائم قتل دايما بتكون فيها حاجات من النوع ده مخيفة ومرعبة بشكر كتير صحر التجربة دي لدارين حسن ودارين من أصدقاء قناة مستر كايرو ومنتسب القناة اللي كل فترة بتبعت لنا مجموعة من التجارب والنهاردة هتحكي لنا على تجربة حقيقي مفزعة التجربة دي حصلت حسب كلامها من حوالي عشرين سنة هي بتقول مستر كايرو انا حاب اعرفك على عيلتي الصغيره العيله دي مكونه من ام وانا الاخت الكبرى واخ وحيد اصغر مني بسنه واخت اصغر بسنتين ام اخر العنقود هي اصغر بالست سنوات احداث القصه دي حصلت تقريبا من عشرين سنه ولسه فاكره تفاصيل الليله دي بكل اللي فيها من خوف ورعب ملهوش حدود في ليله كنت انا وامي وفرح آه بنشاهد التلفزيون في السهرة، الساعة تقريبا كانت 11 بالليل، محمد وآية كانوا نايمين كل واحد منهم نايم في غرفة منفصلة. أثناء بقى مشاهدتنا للتلفزيون اتفاجئت بخروج محمد اللي راح وقف في الجهة المقابلة لينا تحديدا في وش التلفزيون مباشرة، ولقيناه فرد دراعه وبدأ يعد بشكل آلي واحد اتنين تلاتة احنا كنا بنبصله باستغراب في البداية يعني ضحكنا وقلنا يعني شكله وطريقة وقوفه كانت عاملة زي الراجل الآلي لحد ما بدأ آه بعدنا يعني بدأ يعد تاني و آه غير ما يتكلم معانا أو حتى يلاحظ ان احنا موجودين ايوة كان بدأ يعدنا احنا لكنه كأنه مش عارف احنا مين أنا مش عارف أوصف لك المشهد بالضبط بس هو ده اللي حصل، كان عمال يعد فينا وفجأة لقيناه بيصرخ بشكل مفاجئ وطريقة هجومية وقال لا مش هخليك تقتلها وجرى على أختي آية وهو بيفرد إيديه الاتنين كأنه بيحاول يمنع شخص ما من إنه يسبقه لأوضة آية. هو جرى عليها وهو بيصرخ لا لا لا مش هتقتلها مش هتقتلها وإحنا كنا بنجري وراه وبنصرخ عليه. مالك في ايه مفيش حد هنا محمد اصحى يا محمد يمكن انت بتحلم اصحى لكنه كأنه ما سمعش حرف واحد او اي صوت مننا كأننا مش موجودين هو كان بيحاول حماية آية بايد اما الايد التانية كانت كأنه بيبعد شخص ما عن آية هنا بدأت امي وفرح بالصراخ والبكاء طبعا ما كناش عارفين ايه اللي بيحصل ولا عارفين ايه المطلوب مننا نعمله مفاجأة وبدون مقدمات لقيناه جيرة على المطبخ فتح الباب وقال لو كنت راجل واجهني برا وكان بيصرخ مرة تانية وعشرة لا سيبها أنا مش هخليك تقابلها وأنت لو راجل فعلا اطلع لي بره البيت وواجهني بعد كده فتح الباب رجع وفتح الدرج واخد سكينة كبيرة طبعا انت ممكن يعني في اللحظه دي تتخيل حالنا كان عامل ازاي ما بين بكاء وصريخ وعدم فهم من اللي بيحصل ده من رعب وغموض يعني هو ما كانش سامع صوتنا وحتى لما كنا بنحاول نقرب منه كان بيبعدنا ويقول لنا سيبوني ده عايز يقتل ايه عايز يقتل ايه في وقت ما اتصلت باحد اخوالي وشرحت له اللي بيحصل بعجاله وقلت له انه لازم يجي لنا بسرعه يمكن في خلال الساعه خالي لكنه ما قدرش يسيطر على اخويا ولا باي طريقه ففي النهايه خالي قال انا هروح اجيب شيخ علشان يقرا عليه القران. رجع وبداوا يقراوا القران. هنا الوقت كان اصبح بعد منتصف الليل. محمد في المطبخ ماسك سكاكين بيضرب بيها في الهواء وعمال يتنقل من باب للتاني. احنا بيتنا كان اصلا له تلات ابواب وهو بيتنقل ما بين الابواب دي. وغرفة آية وصريخه المجهول عمال بيهاجم حد حد مش مش مرئي وبيقول إن الحد ده أو الشخص ده بيحاول يقتل آية. كان أحيانا محمد بتنتابه نوبات بكاء وكان بيترجى الكيان إنه ما يأذيش آية. مرات تانية كان محمد بيعمل حركات قتالية في الهواء بيضرب في الهواء برجليه وبايديه وإحنا التلاتة كنا بنجري وراه ونحاول نقرا القران واحنا بنبكي طبعا احنا كنا خايفين منه لكن كنا خايفين عليه اكتر من خوفنا منه اكتر من اربع ساعات عدت علينا واحنا في الحاله دي لحد ما رجع اخوالي الاثنين ومعاهم شيخ وراجل تاني جم هما الاربعه واخدوا محمد بالقوه لغرفة الصالة، واللي كان ليها باب إزاز مش واضح الرؤية، عارفين الإزاز اللي هو بيبقى آه معمول بطريقة زي المصنفر ما تقدرش تشوف إيه اللي بيحصل جوه لكن تقدر تميز أشكال وما تقدرش تميز مين تحديدا الشكل ده، بتشوف الخيالات بس ورا الإزاز. وهنا بدأ الشيخ بقراءة القرآن. وهنا زاد صريخ أخويا كان بيقول لهم سيبوني أنا لازم أوقفه ده عايز يقتل أختي محمد في الفترة دي كان عمره تقريبا 17 سنة وكان جسمه مش مليان يعني كان متوسط وواحد من أخوالي كان ممكن أنه يكتفه وما يقدرش يتحرك لكن في اليوم ده تحديدا أربعة منهم كانوا بيحاولوا السيطرة عليه والموضوع كان صعب جدا كان كأنه بقوة عشر رجالة حاجة ملهاش اي تفسير انا كنت بحاول اعرف سر اللي بيحصل لكن للأسف الشيء الوحيد اللي محمد كان بيقوله ان الكيان ده موجود معانا وسطنا وبيحاول يقتل آية ما حاولش انه هو يقول اي حاجة تانية غير الجمل دي انا كنت من ورا الباب الازاز شايف الشيخ وكان تقريبا فوق راس محمد على الكنبة المساعد بتاعه كان واقف جنبه قرب من ايد محمد اخوالي الاثنين كان كل شخص منهم ماسك برجل من رجلين محمد علشان يتمكنوا من السيطرة عليه وبعد ساعات وبعد بزوغ الشمس هنا بس نام محمد نام كأنه ما كانش فيه اي حاجة واخوالي راحوا لبيتهم بعد ليلة طويلة ومتعبة ومخيفه لما فاق اخويا تقريبا وقت العصريه وفي الوقت ده تحديدا انا شفته الاول وهله وكنت خايفه أن يكون لسه تحت تاثير الليله اللي فاتت لكنه قال شيء صدمني اخويا قام من النوم وقال انا حاسس ان جسمي مكسر كاني كان في حد بيضربني طول الليل وطبعا انا بكل ثقه قلت له أه نعم كل اللي عملته بتقول الكلام ده انت ليله امبارح رعبتنا قلت له على كل حاجه حصلت وعشناها معاه لكن هو انكر نكران غير طبيعي وقال لا لا انت ايه اللي بتقوليه ده مستحيل انا انا كمان ما حلمتش باي حاجه ليله امبارح انت عارفه انا اصلا نمت مرتاح جدا بس الغريب اني فقت وقايم جسمي كله مكسر ومدغدغ مش فاهم في ايه. طبعا امي واختي فرح اكدوا له على كلامي لكنه ما صدقناش لانه هو ما كانش فاكر اي حاجه من اللي حصلت ده. والغريب اكتر ان ايه نفسها ما حستش باي حاجه هي كمان، مع العلم ان هو لما كان بيروح لاوضتها كانت بتقوم من النوم وتقول اطلع بره انا عايز انام وكأنها هي كمان ما كانتش شيفانا ولا حاسة بوجودنا ولا بسرخنا انتهى اليوم ده بكل الاحداث المريعة والمرعبة والمفزعة اللي عشناها فيه لكن اثره لسه باقي لحد النهاردة عارفين اخويا محمد اتجوز من اربع سنين مراته بتحمل وفي كل مرة مع الحمل بيتوفى الطفل قبل ما تكمل شهرها الثالث أما محمد بيشوف أحلامه حاجات غريبة جدا بيقول إنه بيشوف كلاب ومقابر وبيحس إن فيه حد موجود معاه أنا عايز أقول لكم الغريبة هي يعني الحمد لله عليها أخويا ملتزم بالصلاة وقراءة القرآن أنا بس نفسي نفسي يكون عندنا أي تفسير للي حصل في الليلة دي واللي بيحصل معانا لحد النهارده تحديدا مع محمد اخويا نفسي اعرف سر ان كل الولادات او كل الحمل اللي بيحصل لمراته ما بيكملش بعد الثلاث شهور لو حد عنده اجابه ويقدر يفسر لنا يا ريت ما تبخلوش علينا احنا في امس الحاجه ان احنا نفهم انا بشكرك وأسفة على الاطاله دارين يعني مش عارف اقول لك ايه طبعا تجربة صعبة وموجعة أنا تخيلت وعشت معاكم كل اللحظات اللي أنتوا عشتوها لحظات السريخ وتهديدات القتل والسكينة وهي بتلف في الهواء وأختك وهي بتصرخ من الأوضة أنتوا أكيد عشتوا فترة أو لحظات عصيبة جدا وأكيد اتحفرت زي ما بتقولي في الذاكرة وأنا في دي ما أقدرش ألومك لأن حاجة زي دي مرعبة قوي انا معنديش تفسير للي حصل لكن انا اعتقد ان اسلم طريق هو اللي دايما بقوله خلي اخوك يصفي النيه يطلع حاجه لله حاجه لحد فقير حد محتاج يطلع حاجه مره واتنين وتلاته بس تكون لحد فعلا محتاج لكن اللي اهم كمان من كل ده انه يفتح قلبه يكلم ربنا سبحانه وتعالى مكالمة ومناجاة خاصة جدا من القلب للقلب يعني لازم يطلعها من قلبه وبقلبه ويديها للخالق سبحانه وتعالى ويقول له يا رب يا رب فك قربي وانا متأكد ان كل اللي حصل ده هيزول لان ربنا كريم ربنا اقرب لينا من حبل الوريد سبحانه وتعالى بشكرك كتير دارين مشاركتك لينا بتجربتك المرعبه